firma ima pravo da radnicima plaće i ovo je neoporezovano, dakle, različite obuke, različite seminare, različite, različito postizanje, pa na kraju krajeva je usavršavanje i sve to, i to, su, to je neoporezivo, usavršavanje radnika je uvek neoporezivo. Ono što je takođe neoporezivo je i ono što se mnogo bolje i preciznije na engleskom zove amenities na uh, radnom mestu, dakle, to su različite korišćenja teretane, korišćenja, kako se zove, korišćenja ovoga onoga re, re, re, rekreativne svrhe, razno, sve je neoporezivo jedini uslov koji je stavio zakonodavac je da e, moraju svi zaposleni imati jednak pristup e, tome, tom, tom, tom amenitis koji se ovaj, koji su nudi. E sada, recimo postoji jedna e, baš onako nelogičnost u, smislu, u, u, ne, u nekom smislu kada je recimo, za primer aparat za vodu Ako imate aparat za vodo, bilo kakvo, znači toplu, napici, kafa, čaj i to ono, ali da se slobodno toči, znači bez žetona, ukoliko imate to i nalazi se u delu gde slobodno mogu da dođu klijenti, znači ne ono iza vrata nezaposlenima zabranjen ulaz, nego ispred čekaonice već, To se smatra reprezentacijom i to se knjižene o porezivu iznosu 0.5, način reprezentaciji itd. Ali ukoliko se isti taj balon sa vodom nalazi iza u onome nezaposlenima, pristup zabranja za i sl. Ta voda će se smatrati iskrana radnika i top, to je topli obrok, ako se zove na topli obrok biće obračunati poreze i doprinosi.